ЕДЕМ. Відчуй життя без алергії. Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! З останніх повідомлень, Росія обстрілює Чернігівщину, влучили в освітній заклад, вбили дитину. Ну, знаєте, так Росія встає з колін, нам же це відомо. Інакше вона не вміє робити. Але, знаєте, нам робити своє, а хтось на цій планеті спинити це, це терористичне утворення, яке називається «Російська федерація». На зв'язку з нами зараз Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Іване, вітаю. Доброго дня, вітаю. А днями відбулася наступна подія. Коли росіяни обстріляли Умань, так по-звірячому, Повбивали людей там цивільних вночі, коли люди просто мирно спали в своїх квартирах, у своїх помешканнях, вбили дітей. А в Нью-Делі відбувалася зустріч міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва. І там, ну я так образно кажучи, звіням і був присутній міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Зустрічався він, зокрема, там, з китайським колегою. Лі Шанфу, і окрім того на цю зустріч були запрошені а, міністри оборони а, Індії. І що цікаво, що цікаво, а, Ірану і Білорусі. От Іване, виглядає так, ніби все ж таки виникає якась така вісь зла, яка формує своє об'єднання, щось таке анти чи анти-НАТО. А як ти до цього ставишся? Абсолютно. Певна група починає консолідуватися в наслідок війни в Україні, навколо Китаю та Індії. Це найбільші держави. Але навколо Росії також, для того, щоб протистояти не тільки Європі, не тільки НАТО, але в першу чергу взагалі то Сполучним Штатам Америки, які фінансово, економічно і військовому плані мають домінантну позицію на цій планеті. І їхня мета, особливо Китаю, є фактично поставити виклик цій домінантності, цій монополярності, і вони про це доволі відверто говорять. А я ще звернув увагу на те, що ось ці перемовини так, в такому складі є позаплановими. А що може означати ця, ця позаплановість і з розумінням того, що на першій позиції війна? Тобто а, наші вороги і ті, хто а, достатньо пасивно ставляться до цієї війни, ну, коли я кажу вороги, я маю на увазі в першу чергу Росію, звісно. А, ось, зустрічаються позапланово і обговорюють, очевидно, ситуацію на а, театрі бойових дій, так? На твою думку, наскільки тривожною є ця позначка «позаплановість», тому що, якщо зустрічаються позапланово, то, очевидно, і мають якісь позапланові рішення приймати. Я б так не сказав і я не думаю. Я думаю, позаплановість викликана тим, що то є мало, про що їм говорити цим державам. Вони і так вже встановили свої відносини. Китай, наприклад, за останній рік з чимось спочатку був дещо оселещений війною, а він визначився, Індія давно тому визначилася і економічно, і стратегічно. Вона дружить давно тому з Росією. Ну, Білорусь, ми розуміємо, це просто колонія Російської Федерації. Тому, я думаю, це більше, я би здогадувався, така останню хвилину, хвилину хтось із російської делегації вирішив о, давайте зберемо ці держави для такої окремої зустрічі, покажемо, що Росія не одна, що ми маємо підтримку на міжнародному рівні і на е, міжнародній арені від потужних великих країн. Це піар-шоу маленьке, і е, я не думаю, які освічення очікувати можна від такої зустрічі. А як вважаєш майбутній наступ України? А вони там обговорювали, оскільки йдеться про міністрів оборони цих країн. І я думаю, що ні, тому що і Китай, і Індія, особливо Індія, але Китай також поки що не проявляють серйозну якусь участь у військовому плані у цій війні, агресії Росії проти України. Є, до речі, просікаються певні показники на Заході того, що Китай через треті країни якось може якусь маленьку допомогу, чи, скажімо, не дуже велику, але в військовому плані навіть, надавати вже Росії, є такі чутки, а, але Індія навіть чуток таких немає. Ще раз, те, що це міністр оборони, це більш такий фейковий піар-хід з боку Росії, ніж чогось іншого. Тому що основні інтереси і Китаю, і особливо Індії, відносно Росії на сьогоднішній день, це їхні економічні інтереси. Вони купують дуже дешеву нафту, особливо у Російської Федерації. Це те, що вони будуть відстоювати і надальше. Івана, а якою є позиція такої величезної, найбільшої на планеті країни, за кількістю населення має це, на увазі Індії? Та Індія останнім часом подавала такі, такі оптимістичні сигнали, що нібито вона загалом а, може підтримати політику цивілізованих країн проти Росії. Зокрема, приєдналася до а, стелі на, на ціни на, на російську нафту. А зв'язку з тим, що Індія ну продовжує залишатися в цій компанії, означеній вона якби балансує зараз, зберігає такий нейтралітет. Ну одним словом, як, якою ти бачиш можливу еволюцію політики Індії стосовно війни в Україні? Ну, по перше, Індія це давній дуже хороший партнер і друг Російської Федерації Росії ще з часів радянського союзу. Вони цього не приховують, у них між Індією і Росією існує публічно заявлена особлива дружба і партнерство. На сьогоднішній день відносно війни в Україні, Індія дотримується статичної нейтральності, по їх словах, але це фактично означає певна мовчазна підтримка Росії, тому що Індія не голосувала, а утримувалася від голосування в об'єднаних націях. Відносно того, щоб ну, фактично, вимагати від Росії забрати з території України всі свої війська. Індія публічно ніколи не засудила, не називає слова агресії, по відношенню до того, що Росія зробила і робить в Україні. Тому що ця війна дуже вигідна Індії. Індія почала, ну, наприклад, як простий приклад, на початку цієї повномасштабної війни, при кінці лютого минулого року Індія імпортувала менше 1% своєї сировинної нафти із Росії. Зараз, в перші два місяці, ця цифра піскакнула аж до 10%. Що робить Індія? Вона цю нафту переробляє. В Індії є достатньо потужний нафтопереробний сектор. І їхні продажі з Індії, саме дізельного палива, також авіаційного палива в Європу збільшилися. Вони на цьому страшенно заробляють, бо вони купують, продовжують далі купувати російську нафту на дуже вигідних дисконтних умовах, приблизно 53 доларів за барель уральської е, нафти, а це навіть е, може бути трохи менше собівартості, якщо врахувати транспортні витрати на те, щоб е, пароплавством треба цю нафту доставити е, до Індії. Вони мають величезний економічний зиск від цього, Індія має, і вони будуть продовжити це мати. Це буде визначати їхню стратегічну лінію як мінімум нейтральну на найближчий і середній термін. Хоча, безумовно, ця війна настільки агресивна, настільки заштока і кровожерна з боку Росії, що Індія часом, безумовно, їх представники Індії можуть на міжнародному рівні часу часу Випустити якісь там фрази відносно того, що їм не подобається, щось. Чи особливо застрігти Росію проти того, щоб вона використала ядерну зброю. Але тут я не бачу ніяких змін війні в найближчий час і на середній термін, тому що вони мають, Індія має страшенно величезний економічний зиск від цієї війни. Іване, тобто виходить така парадоксальна історія, яку ми констатуємо, що бенефіціарами цієї війни, коли вбивають українців руйнують Україну, є такі величезні країни, як Китай і Індія. Про Індію ти щойно розповів. Китай також купує, скуповує дуже дешеві російські енергоносії, та й не лише енергоносії, і іншу сировину з Росії. Так? А окрім того, Китай же і Пекін став таким... Світовим геополітичним центром, тому що їздять зараз домовлятися не в Москву, не до Путіна, а їздять до Сі Цзіньпіня в Пекін? тобто, от вони відчули свою величезну політичну важливість для всієї планети. Тоді скажи, будь ласка, яка мотивація у цих двох країн працювати на, над тим, щоб припинити війну? Ну, як ти правильно замітив, інтереси Китаю відносно цієї війни, відносно повідношення до Росії, дещо відрізняються від інтересів Індії. Якщо, я би сказав, інтереси Індії – це десь 20% історичне партнерство з Росією і 80% економічні інтереси, то для Китаю, я би сказав, це найбільше 50% економічні інтереси Китай бачить себе як зростаюча світового рівня сила, економічна, військова і взагалі культурна також. І тому їм дуже важливо вже тривалий час навіть до початку повномасштабної війни в Україні показати, що вони гравець на міжнародній арені і не просто гравець, а впливовий. Не перший, але може, але то, що другий, скажімо, гравець в їхньому уявленні. І через це Китай, особливо їхні інтереси відносно Тайваню, де вони чітко протистоять інтересам Случаї Штати, які беруть Тайвань під свою опіку і захист, а Китай ніколи не приховує і дуже хоче повернути силою, якщо треба, військовим нападом цей острів Тайвань до складу е, Китаю. І тому для них протистояти Америці і цій коаліції, яка підтримує зараз Україну, це природньо. І переважає, я би сказав, навіть економічними інтересами. Тим більше економіка Китаю значно більша. Але також вразлива. Китай експортує набагато більше, ніж Індія в Західний світ, і в Європу, і в Північну Америку. І тому вони дещо застерігаються можливих санкцій. До речі, в Америці вже говорили декотрі впливові політики, як, наприклад, сенатор Боб Мендес він голова... Міжнародного комітету Сенату США вже публічно говорив про те, що можливо прийдеться застосувати якісь санкції проти Індії за те, що вони е, мають такий економічний зиск, і, відповідно, певною пасивністю підтримують Росію і не засуджують її. Тому що можуть бути зміни в плані ставлення від Сполучених Штатів, які мають дуже велику економічну силу на міжнародній арені проти Китаю і проти Індії. Я думаю, більше шансів проти Індії, особливо, якщо Індія, не дай Боже, прийме якісь там невиважені кроки, як надасть технологічну підтримку російській армії, що є підставою вважати, Китай вже робить. Наприклад, певні мікросхеми, яких не вистачає російським крилатим ракетам, іншим озброєнням, яким намагається російська федерація, Виробляти зараз для того, щоб убивати українців, Китай постачає. Інший шлях третій це через Туреччину. Але хто саме імпортує в Росію через Туреччину, важко сказати. Ми знаємо, що імпорт із Туреччини в Росію дуже збільшилась за останні десь півроку, дев'ять місяців. А водночас, водночас, Індія ж відмовляється від закупівлі російської зброї. Але тут, як на мене, треба розібратися, в чому перша причина, так справді. А дивлячись на поразки російської армії, Індія цілком може скасовувати масштабні закупівлі російської зброї. Це так. Але існує ще один аспект. А цілком можливо, що це росіяни пригальмовують контракти, оскільки їм самим не вистачає зброї. Вони її намагаються тягнути з усіх усюд, з усіх країн, в тому числі з африканського континенту. Та? Тому, коли ми чуємо про те, що Індія заморожує збройні контракти з Російською Федерацією, наскільки це відповідає реаліям. Цілком ймовірно, що це росіяни можуть відтерміновувати виконання цих контрактів. Абсолютно. І треба не забувати, що останні роки спочатку намагалися експортувати свою зброю Індії також. Для того, саме для того, аби відволікти цей, це зосередження військовому плані відносно імпортів зброї з боку Індії, відволікти їхню увагу від Росії. І до певної міри вони мали певні успіхи Індія. Грала таку, я би сказав, двозначну гру відносно США і Росії, брала зброю обох. А зараз, ну тут мало сумнів, як ми бачимо, на жаль, від цих надзвичайно, на жаль, шкідливих і навіть смертейних нападів ракет із Росії, яких Росія пускає в Україну, що вони значно зменшилися, раніше пускали по 80-100 штук, зараз 20-30, Росії Нормальні зброї, танків, ракет, навіть вже артилерійних боєприпасів не вистачає. Тому я з тобою згоден, що, скоріше за все, це Росія сама вже не може, не хоче експортувати, а не наскільки, що Індія відмовляється. Іване, останнім часом а, таку політичну активність, яку, а, наприклад, в Ватикані кваліфікують як миротворчу, розвинув Папа Римський. А, також президент Бразилії Лула. Ну і угорський прем'єр Орбан. А, який, ну Це взагалі нонсенс, як на мене, коли країна Європейського Союзу і країна НАТО а, практично виконує директиви із Москви. Так? Але ми спостерігали за тим, що Папа Римський приїхав в гості до угорського прем'єра Орбана. Вони там говорили про Україну. Це, це на тлі заяв. Ну, я вважаю антиукраїнських заяв бразильського президента. А на, на твою думку, взагалі, наскільки важливою зараз є політична діяльність Ватикана в сучасному світі? Вона є важливою. Те, що Папа Франциск регулярно, фактично трактує одинаково і з Росією, і жертву України, це всюди проявляється в його публічних заявах. Він говорить в якомусь, я не знаю, нерайному вимірі про «нам треба мир, припинити стріляти» і так далі. Ну так, це все треба, але ми не можемо припинити, українці не можемо припинити себе захищати. Може припинити цю війну тільки Росія, якщо припинить стріляти і покине нашу територію. Папа Франциск чомусь, я думаю, якось, певно, -ну, перше йому 86 років, це не молода людина – по він має проблеми зі здоров'ям, але, мені здається, його, може, сама релігія вже підводить, і він намагається займати таку якусь надлюдську позицію, що немає е, зла і добра, є просто нам треба мир, любові ціною і так далі. А це дуже небезпечно, не тільки тому, що є сотні мільйонів католиків у світі, які, е, у, до певної міри, приналежні папу римському, але через його е, особу фігура, яка є ну, традиційно чисто релігійною, повинна бути. Але тут ми бачимо, що, стісно, не так. По-перше, Папа Франциск аж три дні в Угорщині, його приїзд був розрекламований партією Віктора Орбана, Фідеш, надзвичайно широко білборди висіли. Бачите, Папа з нами. Це як спосіб виправдання позиції влади в Угорщини яка співпадає з позиції Росії, допомагає. Тому я сприймаю всі ініціативи, які йдуть від Угорщини, від Бразилії, від Папи Римського, як фактично п'ята колона, яка намагається добитися потенційно, мирним шляхом, те, чого Росія не може добитися на полі бою. І це дуже небезпечно. Це як, це як дивним чином перетинається із російськими наративами, коли росіяни і в соцмережах, і залишають написи на, на в, в будинках, де вони побували під час окупації, щось на кшталт того, що нам нужен мір, желательно весь. А і е, чи, чи вбачаєш ти, от в такій публічній діяльності, так е, папи римського, бразильського президента Лули і угорського прем'єра Орбана якусь координацію? Я можу тільки здогадуватися, але е, знаючи, наскільки до певної мірі відчайдушною є ситуація Росії і в військовому, і навіть в економічному плані. В цьому році Росії чекає економічний крах, і про це пишуть відверто е, на Заході один журналіст е, провідного е, видання американського Wall Street Journal написав протест нещодавно, що Росія йде на дно економічно, і його арештували в Росії, він зараз знаходиться під арештом. В цих умовах росіяни шукають любим способом, в тому числі не військовими способами, щоб нас перемогти. І я не сумніваюся, що за колісами, в приватних повідомленнях, через економічну пошту, чи там сигнал, чи куди, різні представники російської влади намагаються штовхати і Бразилію, і особливу Угорщину, і, в тому числі, напевно, і Папу Римського до того, щоби нас підставити якимось штучним миром, який дасть Росію кріпитися, відновитися і напасти на нас із посиленою силою. І це дуже небезпечно. Це небезпечно. А як на це реагує весь Ватикан? Там всі зорієнтовані на діяльність Папо Римського, який врівноважує вбивцю і, і жертву. Ми це бачили там по останніх акціях. Спільна хода, коли все це виглядає. І той народ постраждав, і цей народ постраждав. Треба і цих пожаліти, і оцих пожаліти. І помолитися за загиблих росіян, які прийшли вбивати українців. Ну реально виглядає все це, все це звісно, негарно, так м'яко кажучи. А в Ватикані, на твою думку, всі погоджуються з такою риторикою і з такою політикою Папи Римського? Знаєш, мені важко сказати, що там інші якісь кардинали чи керівництво Ватикану думає з цього приводу, тому що Папа Римський має фактично абсолютну владу, він представник фактично Бога на землі по католицьких канонах, але дуже важливо те, що наші партнери на це не звертають увагу. Група Рамштін, це понад 50 країн НАТО, і особливо стати, там немає гадки, немає чутки. Вони прекрасно розуміють, що Угорщина — це якийсь виродок в центрі Європи, що Бразилія там лівий президент лізе туди, куди він нічому не розбирається, і Папа Римський якісь у незрозумілі речі. І як колись хтось інший сказав, Папа Римський не має жодної бригади чи батальйону війська. Вони можуть тільки в більшому плані нам пробувати шкодити, але я не бачу знак того, що ці три фігури, ці три чинники на міжнародній рейні якось можуть вплинути на те, від чого ми повністю залежимо – і від чого залежить наша перемога, а це військова та фінансова допомога із заходу від Європи, Японії і Сполучених Штатів. Там наша підтримка солідна, і ми йдемо до перемоги. А ми з тобою поговорили про шанхайську організацію співробітництва і що там робили військові міністри цих країн. Так ми поговорили про політику Ватикана, в тому числі по відношенню до України. І є ще дещо, що об'єднує і, і ШОС, і Латинську Америку, яку ми також згадали, на прикладі Бразилії. Це організація економічної співпраці BRICS, Так На твою думку, по лінії Шанхайської організації співпраці і по лінії БРІКС це е, Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Америка. А Росія може отримувати допомогу? Ну, по-перше, звісно, річ, що Росія вже отримує допомогу е, і то чимало економічно від, особливо, Китаю і особливо від Індії. Е, відносно Південної Америки треба зрозуміти контекст, що це країна, яка, е, перепрошую, це група країн, північні, е, перепрошую, Південної Америки, де втручання американців військ е, того ЦРУ – Бач залишило такі негативні історичні плями, і не тільки внаслідок цього, але те, що багато цих країн залишаються доволі бідними, а сполучені штати є доволі багатими. Тут є багато антипатії просто до Сполучених і тут автоматично є певне, певне несприйняття будь-якої лінії, яку займе Сполучена Америка. Америка хоче підтримати Україну. Південна Америка буде думати, ну щось тут не так, давайте не будемо підтримувати так, як це робить Америка. Це перше. Відносно самих Брікс, ну, це не є організація, яка, це просто приблизна категорія країн, так званих розвиваючих країн, які ще не дорозвинулися, не є багатими, навіть Китай ще не, є, не вважається багатою країною. Десь потрібно мінімум 10 тисяч доларів щорічного доходу на Кожну особу, головно в країні, щоб вона вважалася розвинутою. І особливо Індія, і особливо країни Пів... Південної Америки залишаються значно нижче цієї позначки. Тому е я не вбачаю це якоїсь загрози від Брікс, чи навіть шангайської групи. Кож... Кожна країна діє окремо. І поки що Китай і Індія не є нашими другами і партнерами. Вони більше підтримують Росію, але це не є значна підтримка. Справа в тому, що якби Китай і Індія не купували російську нафту, росіяни б пхали її будь-куди, хоч там Барбадос чи в Нову Зеландію, чи де їм би вдалося, кудись вони б знайшли покупця, понижуючи ціни. Головне, що вони дуже довго не можуть це підтримувати. Якщо Росія буде продовжувати так продавати, фактично збиток свою нафту особливо, то це буде тільки прискорювати економічний крах Російської Федерації, а це головне і безумовно найголовніше це те, що відбувається на полі бою, а там все ж таки рулять наші захисники військові зсу. І знаєш, Івана, я зараз, от в розмові з тобою, я зрозумів, що певним чином і Китай, і Індія займаються тим, що вони банкрутять Росію зараз. Ну тобто, тут не треба бути фаховим економістом, щоб зрозуміти, що коли ти продаєш. Енергоресурси нижче собі вартості, то справа йде до банкрутства. І, можливо, ми колись будемо констатувати, що ці великі країни зіграли свою роль, допомагаючи збанкрутувати і путінський режим, і всю Російську Федерацію. Ну це такий, знаєте, обережно оптимістичний погляд, і тому що, як на мене, Іван Лозовий зараз сказав ключову фразу. Ми йдемо до перемоги. Тож працюємо над цим активно. Дякую. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.